Zbyt, dek, tě, zeknu, fautě. do rekrutów. Kamdeme? Do Hilo, vtara, v Tara. do Tara. do Tara. w do Tara.